السلام عليكم النهارده هنعمل تيك توك تيك توك تيك توك لايف هاكس يعني خدع غريبه في تيك توك هتقولوا الخدعه دي بمساعده مين مش حد هيساعدني خالص نلبس النضاره مش شايف منها حاجه آه، عرفتوني اتعب عشان اعمل الفيديوهات دي وفي الاخر بيجي حد يلا نخش في الموضوع نخش يعني... في الموضوع على طول حد كبير بيجي يتريق عليا انا مش هذكر اسمه عشان هو ما يزعلش يعني ما علقه في تيك توك لايف هاكس اللي هي خدع غريبه من التيك توك اول تيك توك لايف هاكس هجيب الموبايل بس انا محتاج لزق محتاج القلم ده هروح اجيب لكم البتاع واجي طبعا الموبايل اهو هو طبعاً موبايل قديم بس شغال طبعاً بنام زي آه التجربة انا عادت في تجربة ايه انا هحاول اعملها بس كيس بدل البلاستر كنا نشوف الجراسي بس في ناس كتير جربوه وقالوا تمام لو هي ظبطتش هقو في الكيسة عبينجيب الكيسة هو بصراحة الموبايل ده مش هيعرض باعلى جودة طبعاً ده مش موبايلي هن. فتحنا باي دخلنا على التصوير معلش بس بجد بجد انا معرفش هو كده بيبين الجراثيم بس في يوتيوبر تاني اسمه عمر جربها والنتيجه لكم في الفيديو Oh ما اكيد مش هيجيب حاجة ثانية يعني. من اولها كده انا زعلت من اولها كده ازاي انتوا اكيد بتقولوا ايه زعلت مش جايب لنا تجارب تعبانة تجارب تعبانة المصدر بتاع الفيديو انا بتعفي اوي بس الموبايل ده ما بيشغلش اي أخر اخروا الجميلة اللي انا هوريها لكم ده انا كمان كنا هنعمل لكم الفيديو ده تعالوا خيروه خيروه بس في الاخر طلع بصراحه هبل بصوا روحوا اتفرجوا على فادي عضلات سيبوكم مني بس تاقول لكم حاجه وسلام للعمالقه الكرام شاو بقى ده كلام بقى تصدقوا لسه عندي يا عم تيك توك لايف هاكس يلا في تيك توك لايف هاكس دي هنجيب استشوار عارفين اللزق ده اللزق ده لما أنتوا بتشيلوه بيشيل الجلات كله بيشيل الحاجات اصلا ممكن ممكن تسيح البتاع اجيب التاني غير ده عشان ده بلاستيك طبعا الاستشوار اهو طبعا معلش الكاميرا اتغابت وقفت انا ما فتحتش الفلاش بس مش مهم المهم بس دي تعمل المهم طب بصراحه انا مش عارف كده كفايه ولا لا استنى انا كل شويه اسيب الكاميرا كده مفتوحه طبعا مع الكراسه دي مقفول برده جامد بصوا هي تمام بس ما يكونش فيه بلاستيك اعملوها على ريموت ريموت تكييف حاجه زي كده عايزين تشيلوا البتاع بس انا هسيبها تيك توك لايف هاكس التانية نجحت معانا بنجاح اللايف هاكس التالتة طبعا يا جدعان اللايف هاكس التالتة هي طريقه التطبيق دي Amazing. طبعا ده واحد مكسل يطبق دي قصدي واحده مكسله يلا بينا نبدا اللايف هاكس دي جبنا التيشيرت ده يلا بينا نطبقه كده ودي كده <تصفيق> احمد خليك واحد طبيعي وبطل كسل بقى بطل كسل طبقه عادي ايه التطبيقه المعفنه دي بعدها تطبيقة صعبه في ثلاث ثواني لو انت متعود عليها بطبق كده هي النتيجه برضو بتبقى زفته احلى من النتيجه الثانية في الاخر هتطبقه برضه ، طبعا هعتبر اخر اتنين ناجحين ، في خدعه تانيه بس هنحتاج فيها فويل هروح اجيبلكوا الفويل واجي بعد وقت الفويل وجبنا الريموت ، طبعا ممكن تستبدلوا اي حاجه بدل الريموت بس هو بصراحه الريموت متلصق اصلا معرفش ، فهو يشتغل في الريموت شيلنا الحجرتين افرض انت عندك حجاره واحده تعمل ايه نحط حجاره واحده هنا طلع الفويل في ناس كبيره ممكن تكون عارفاها نزله على الارض مننا بهدل الشكل بتاعه ما تاخدش كتير بقى لاحسن امك تقطعك شيل ده على جنب نطلع فوق انا بصراحه نفسي ابقى يوتيوبر كبير كده حد من اليوتيوبر الكبار يجي في قناة. التلفزيون. غازي. شوف بكل سلاسه بكل سلاكه. ده في الصوت؟ اه حلو. كان الصوت. هرجع كل حاجه زي ما هي طبعا. طبعا يا جدعان دي تكون نهايه حلقتنا النهارده وعملنا اربعة لايف هاكس وان شاء الله لو شفت حاجه جديده في تيك توك ابقى جاي اعمل لكم حاجه جديده فيارب يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد وسلام للعمالقه الكرام شاو <تصفيق> لا انا انه هيبقى اطول فيديو على قناتي ناخد ده كده بقى نرميه بره الشارع عايز انت تتعلم ولا انت ان إنت انا تتعلم والله اسف ان تتعلم ان ده ان ده ان تتعلم